السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته, وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم جينا باش نقدمه لازان دابا معايا الطريقه حتى للخر بصافي كيفاش نقدمه عاد لازان المهم بالنسبه للطريقه نحتاجو البصلام البصله محكوكه طبيت الحال ملحه وبزار وشويه تاع زيت الزيتون وكتشوفوا هنايا في الكاسرونه الاخرى اللي فيها داكشي حمر هذيك لاصوص طوماط تنطيبها حتى هي درت فيها الماء ومطيشه و التحميره والملحه والبزار ورق سيدنا موسى وترت فيها وعد شويه ديال الزعيط من بعد ما تشحطت لي البصله درت درت زدت عليها الكفته دابا بحال باش نقص البطا مزيان باش ما تطيبش الكفته دغيا وما تكونش ما تكونش مع مخلطه مع التوابل دابا الحل الملح اوزار وخرقوم تحميره عفوا وكتزيدوا عليها مطيشه محكوكه وكتزيدوا عليها ايضا الثومه الى يعني عندكم الثومه ديك اليابسه مطحونه ما عندكمش كديرو الثومه العاديه woo ومن بعد ما طابت الدلالصوص طوماط دابا نعاود نزيد لاصوص طوماط يعني داك الكفته ما كتخلصش طيب بزاف ما تطيش معاكم بزاف باش ملي باش ما تزيدو لاصوص طوماط تكون طيبت هذيك لاصوص طوماط طلع لكم واحد واحد البنه اللي, اللي زوينه وهنا كنصحكم انكم زيدو ميلقة ديال ميلقة صغيره ديال مطيشه تاع الحك كيف ما تزيدو لها ملعقه ديال مطيشه الحك كتعطي واحد اللون لاصوص طوماط كتعشي وكتعطيها واحد البنه اللي كتجي واعره وبالنسبه للبنات اللي كتعجبهم لاصوص طوماط تقدروا ديروا كاس كبير ديال لاصوص طوماط ونخليكم مع الطريقه اللي تكون اكثر وضوح من بعد ما طابت ديك من بعد الكفته مع لاصوص طومات دابا نجو باش نقادو ديك أه عفوا نقادو صوص بيشاميل بالنسبة لصوص بيشاميل كنحتاجو خمسين غرام ديال الزبدة آه لاميم كونتيتي كنحتاجوها ديال الدقيق ايضا خمسين غرام ديال الدقيق وكنحتاجو الايتر لاروب ديال الحليب يعني تقدرو ديرو الايتر لاروب تقدروا ديرو حتى الايتر بالنسبة للناس اللي كيعجبهم <<hesitation>> آه هدا لي كيعجبهم لازان يكون آه كيف كيفاش كيفاش باش غنقول لكم يكون تكون فيه راسوس بزاف انا ما كعجبنيش ما كعجبنيش داك يكون فيه راسوس بزاف داك الشيء باش بطبيعه الحال دابا درت الدقيق ونزيد الملحه والبزار وكنبداو نحركو بطبيعه الحال ما تخافوش هنايا بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما قادو ما عمرهم ما صاوبو بشاميل هنا ما تخافوش من كيكون كيتركب معكم مع الدقيق كيكون عادي تنخلط كيطيب تقريبا واحد دقيقه ونص ولا دقيقه ونصف ولكن تحركو بطبيعه الحال اللي من بعد كنزيدوا عليه ذاك لازم ندير ليه الحليب انا من بعد ما شويه هنايا غادي نهز نجيب الحليب اذا اطرو تاع الحليب بالنسبه لي انا ثلاثه تاع اطر لا روب حتى كيف ما قلت لكم ما كيعجبنيش و بالنسبه حتى لكميه نتاع لازان لي بيتقادوا بالنسبه لي انا كيما شفتوا كيما شفت التصويره الاولاد في المينياتور يعني ما عنديش واحد الكميه لي كتيرة ديال اللازان وبالنسبه لهذا زينس باستيس باشهم دي خاص تكون ثقيله بزاف حداش من بعد كتخليها كت... كتروبوزا كتحطها شويه ترتاح من بعد كبدا نخدم فيها من كبدا نخدم فيها كتكون تقالت شويه داك الدقيق اللي يكون شرب شرب داك شرب داك الخليط شويه ومتابعه الحل هنايا قبدت واحد المول فاش غادي ندير داك اللازا طبيعه الحال ديال لاباط تاع اللازان على اللي يخصه صابلازان قبدت هذاك المول ودرت فيه الزبده طبيعه الحال ذوك كاملوا بالزبده ودرت فيه الطبقه الاولى تاع لازان ودرت الكفته هي ولا صوص طماطبي اللي هادو يكونوا طيكونوا اللي طيبت يكون تاع مخنا مرتاحوا و كنديروا ديك صوص باش عمرو فوق منه وهكذا حتى نكملو نخليكم مع الطريقه اللي تكون اكثر وضوح واحد النقطة اللي نسيت نشير ليها هو أنكم تقدروا طيبو دوك# أه ديك# دوك, دوك, دوك دي ديالكم عشرين ف# في في في يكون سخون الفران تيكون سخون على مية و درجة اللي عندو الفران ديال التحت و الفوق كتسخنو على التحت هو الاول لي من بعد كتحمرو داك الفرماج من الفوق بالنسبة لي انا هنايا خدمت بليمونطال واحد النوع ديال الفرماج منصحكمش خدمو بيه لأنه تيجي قاسح نقدروا نخدمو بموتزاريلا و لا فرماج أحمر يعني كطيبوها تقريبا واحد ٢٠ دقيقة المهم ما بين 15 دقيقة حتى ل 20 دقيقة، وكتخرجها تيكون اللازم داك يكون موجود، فنخليكم نخليكم حتى لنهاية الفيديو، ودابا وصلنا لنهاية ديال الفيديو، فاتمنى يكون الفيديو يعجبكم بزاف تكونوا تجربوا ولا وبنسبة وبالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش، اتمنى لكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم أي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.